בסרטון הקודם, בו שיגרנו בקטע בספית, חישבנו את הרכיב האפקי והאנכי של מהירות השיגור. השתמשנו ברכיב האנכי כדי לחשב כמה זמן הרקטע תשאה באוויר, אחר כך השתמשנו בתוצאה הזאת כדי לחשב עד לאיזה מרחק הרקטע תגיע שמהירותה האופקית פרועה. בסרטון הזה אני רוצה לפתור מחדש את השאלה. אני רוצה לי לפתור מחדש את החלק בו את באוויר. יותר מסובכת. ממה שעשיתי בסרטון הקודם. אך זו דרך יותר יעילה. בסרטונים עתידיים נראה אין למה היא יותר יעילה. כדי לחשב את זמן השאייה באוויר בסרטון הקודם אמרנו שאנו מתחילים ומסיימים באותו גובה. לא תלות במה הערכה של המהירות האנכית מעלה, יהיה לנו אותו ערך של מהירות מטה. השתמשנו במידע הזה כדי לחשב את השינוי במהירות, בשינוי במהירות ובתאוצת הגרביטציה הקבועה, של גוף בנפילה חופשית כדי לחשב את זמן השאייה באוויר. זה היה חישוב מתמטי פשוט. עכשיו נקבל נוסחה. חשובה בפיזיקה. ובריסוני להפיק אותה מאפס. בואו נעשה זה. אולי כבר הייתנו אותי מפריק את ניזכר, קודם כל שהמיירות ההנחית אותה חישבנו בסרטון הקודם הייתה חמישה מטר לשנייה. נתונה לנו נחשב את זמן של הרקטה באווי המהירות האנכית, המירות בכיוון y היא 5 מטר לשנייה נזכר גם במוסכמה שלנו כשעוסקים בווקטוריד בממד 1 וזה באמת בממד 1 עכשיו כשאנחנו מדברים על כיוון y כשכלפי מעלה זה חיובי וכלפי מטה שלילי כשעוסקים בכיוון האנכי כשעוסקים בכיוון העופקי ימין הזה חיובי ובשמאל הזה שלילי צריך לזכור את הנוסכמות האלה. איך אנו יכולים לחשוב את זמן השאייה של הרקטה באוויר? כדאי לזכור שההתק, כל מה שאנחנו מדברים כרגע מתריחס בעצם למימד אחד כלשהו. ההתק שווה למהירות הממוצעת כפול השינוי בזמן, כפול הזמן שעבר. מהי המהירות הממוצעת? מהירות הממוצעת בהנחה שהתאוצה קבועה היא המהירות הסופית ועוד המהירות ההתחלתית בעצם לכתוב את זה ככה כדי שיהיה קצת יותר ברור המהירות ועוד המהירות הסופית חלקי שתיים זה המ ממוצע החשבונית של המהירות והסופית נכפיל את בשינוי בזמן מהי המהירות הסופית? המהירות הסופית, תפתף זאת כאן, המהירות הסופית שווה למהירות ההתחלתית, ועוד התאוצה, כפול הזמן שעבר. זאת המהירות הסופית שלנו. אני אציב את זה כאן. מה נקבל? המהירות הממוצעת היא המהירות התחלתית ועוד המהירות הסופית. זאת המהירות הסופית כאן. זאת המהירות התחלתית. ועוד התאוצה כפול הזמן שעבר. כל זה חלקי. אכתוב את הכל באותו צבע. חך שני. הכל זה כ fulfillment ש avatar פרם מספדה זה ההיתek הכלל. חתובה זה באדום. שנו פה מין בי סדר זהו פה פה מין בי אי שני כ fulfillment את החלtit. the ביטוי זהו פה פה מין בי ואז לכתוב את הכל כאן נכפיל זה בזמן שעבר אחר כך ועוד התאוצה כפול הזמן תאוצה הזמן שעבר 2 כל זה מוכפל בזמן שעבר זה העתק הכולל שלנו מה ציין אם יש בלחץ זמן זה שלא להפיק את המבחן חדש כל פעם. רצוני להדגיש, כשאליכם להבין שכל הנוסחאות האלה, מתקבלות מעקרונות פיזיקליים, בסיסיים ופשוטיים, הם ודאי מסוגלים להפיק אותם. בכל מקרה, טוב לזכור אותם, נותן בלחץ זמן. אם נכפיל את זה בדלתא-T, נקבל את ההעיתק הכולל, שווה למהירות ההתחלתית, כפול השינוי בזמן, ועוד, באותו הצבע, Od a te sa יש לנו I nu כפול ti, căful delta ti, Delta, proșo și nu, Amșurașze pușo și nu כפול nu-i bezm, căful și nui bezman, Cever și nu-i bezman. Doi bu? Avituie ze o fiembvesi fonim mu fizcă. Am mówiim mi l-amdimm o כך תק שווה למהירות הממוצעת כפול הזמן. מהי המהירות הממוצעת? מהי המהירות הסופית? שווה למהירות ההתחלתית ועוד התאוצה כפול הזמן. והצר התביעה humanность. את מפבלים את זאת כדי לחשב כמה זמן הרקטת תשעה באוויר. איך אנחנו מיישמים זאת בשאלה נוכחית? אני יודעים מהי המהירות ההתחלתית. זאת המהירות ההנחית של השיגוע כי אנחנו עוסקים רק בכיוון ההנחית. אני יודע מהי אמירות החללית. אני יודע מתי הוצאת הקוביטציה. אנחנו רוצים לחשוף מהי ההאיתek. אולי זה לא יראה לא חניכים תיווטיים. אנחנו מكتشفים שזה -0. יש שמה לא חניכים. ההאיתek יש שבר לאפס. אנחנו שניים מNING בהאיתek משגרים את הרק타. בזמן לאפס ההאיתek שבר לאפס. אז משגרים وهي אם נכתוב, העתק שווה ל-0, נכבל שתי תשובות. כשאחת מהן אמורה להיות שונה מ-0, נצביר להניח שאחת מהן תהיה 0, השנייה תהיה שונה מ-0. וזאת התשובה שאנו מחפשים. זה הזמן השני. הזמן בו, הטיל פוגע, חזרה בקה-קה. נעשה זאת. העתק שווה ל-0. סליקן, 0 שווה למהירות 5 מטר לשנייה מעליה. בואו כתוב את היחידות כדי לחסוך זמן חמישה מטר לשנייה כלפי מעלה כפול השינוי בזמן ועוד מה יהיה שלנו לפי המוסכמה שלנו עם משהו מכוון מטה עם הווקטור חד הנלמדי מכוון מטה הוא שלילי תאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבור חלקים בשתיים אנו מקבלים זה ככה זה מינוס 9.8 מטר לשני בריגוע אני לא כותב יחידות כדי לפשט את הכתיבה שזה לא יגזור ליותר לי עודי מקום כל זה כפול דלת-T בריגוע מזלנו זה די פשוט נפרק לגורמים לא נחוץ לנו להשתמש של המשוואה הריבועית כדי לפתור את המשוואה ניתן להוציא את דלת-T מקבלים 0 שווה לדלת-T כפול 5 פחות 9.8 חלקי 2 שזה 4.9 אם הוצאנו את דלת-T החוצה מהסוגריים נשאר כאן רק דלת-T הנה שני הפתרונות שני דלת-T שיתנו 0 או שדלת-T זה שווה ל-0 או שהדלת-T הזה שווה ל-0 זאת נקודת שלנו, זה אינו מחפשים, שום זמן לא עבר, או הזה אם יש לנו שני גורמים שהמכפלה שווה ל-0, פירוש הדבר שאחד הגורמים שווה ל-0. יש לנו 5 מינוס 4.9 כפול דלת-T שווה ל-0. ניתן להוסיף 4.9 כפול t לשני האגפים. נקבל ש-5 שווה ל-4.9 כפול t נחלק את שני אגפים ב-4.9 כדי לקבל את הזמן. דלת-T שווה ל-5 חלקי 4.9, ניקח את 5 חלקי 4.9 שווה ל-1.02 שניות. קיבלנו בדיוק את אותה תשובה. כפי שקיבלנו אותה בסרטון הקודם, זה הדברים הכיפים בפיזיקה, שככל שפועלים בצורה הגיונית, נכונה ועקבית, ישנן דרכים רבות לקבל את התשובה. את אותה תשובה, כמובן. אם זאת לא אותה תשובה, עשינו כנראה משהו נכון באחת הדרכים.